Як змінити пароль в PUMP Online? Що робити, якщо забули пароль до PUMP Online? Ви можете відновити його двома способами. Якщо ви забули пароль до онлайн-банкінгу від PUMP, ви можете відновити його двома способами. По-перше, підійти в одне з відділень банку з паспортом та кодом, або подзвонити в службу підтримки банку. Номер служби підтримки ПУМП однаковий для всіх операторів – 290 7 290. Як тільки ви з'єдналися зі службою підтримки, вам треба натиснути «1», щоб зв'язати з оператором для зміни паролю. Будьте готові повідомити ваше прізвище м'я по-батькові, номер карти та кодове слово.